هذه الشيلة إهداء من أكرم الوجيه ومن أديب ومن عارف إلى أختهم الخريجة حنان الوجيه فالف ألف مبروك. إفخري يوم التخرج يا الأميرة، وافرحي يا بنت عالينا المقامي، فرحتك يا حنان بحرد اليوم بحرد كبيرة. بحرد فرحتك لعيدي في مسك الختامي، فرحتك عيدي في مسك الختامي، إفخري يوم التخرج يا الأميرة، إفخري يوم التخرج يا الأميرة، وفرحي يا بنت عالينا المقامي، بالمعالي والعلا حنا نبارك في ختام أروع مسيره يا فخر أهلك ونضرب لك سلام و الجهد والجهد والهمل شعر فيك قصيره والله انه ما يوافق الكلام يا بنت شيخٍ حرة هجوة كبيره بالكرم والطيب مدة غزيره بالكرم والطيب مدة غزيره طيبهم ورد من جدود الكرامي لك اخو طيبته تنذر نذيره لك اخو طيبته تنذر نذيره هبته هبه على كل الانامي الاخو اللي يفكه العسير اللي فك العسيرة عزوه ترجع على روس السنامي بالمعالي والعلا حنا جديره بالمعالي والعلا حنا جديره فرحتك العيد في مسك الخدامي تني بارك في ختام وع يا فخر اهلك ونظر لك سلامي بتعول جده والهم الكبيره فرحتك العيد يلي عزم طوع بعيد المرامي بصمتك في الجامعه بصمه كبيره، بصمتك في الجامعه بصمه كبيره، فرحتن كالعيد قامت باهتسامي، كل امتح الشعر فقي قصيره، والله انه ما يوفي الكلام كلامي. يا شيخ حره هجوة كبيره، بالكرم والطيب على الاخو اللي فك العسيره الاخو اللي فك العسيره السيوف اللي يقصون العظام ومتنام من مج وسيوف نشطيره في المواقف يوم دورته لسامي هم سنام المجد وسيوف شطيره في المواقف يوم دورة خمسه صفر خمسه خمسه